îmi spune ce inițiativa legislativă a parlamentarului Păniele Daniel Zamfir, plafonarea dobânzilor la credite, îngrozitoare -i ce îndeamnă să nu o votez. Domnule Orban, deconectaiv propagandistul de la contul meu de e-mail. Iniativa legislativă lui Daniel Zamfir este foarte bună și voi vota pentru. PS În scrisoarea ata a tinei a lui primit ni se ofer. Argumente. Semnul întrebării, virgule, pentru a nu vota această inițiativă legislativ, stabilirea unor preurei maxime este asociat cu dechiderea imperiului roman.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 Persoanele care au redactat textul sunt bine? Punți, întreb cu compasiune, scrie Pleoianu.